Διανύουμε την τελευταία και πιο τη φάση του πολέμου με τον κορονοϊό. Ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη κούραση. Αλλά υπάρχουν δίπλα μας και νέοι σύμμαχοι. Οι εμβολιασμοί, τα self-test, αλλά και ο καλύτερος καιρός, μας κάνουν αισιόδοξου ότι η πρωτοφανή σε αυτή η περιπέτεια τελειώνει. Αφού λοιπόν ο χρόνος είναι μαζί μας, έχουμε ανάγκη από ορατότητα και προοπτική. Από έναν σαφή οδικό χάρτη για το επόμενο διάστημα. Γι' αυτόν, θα σας μιλήσω σήμερα. Η πανδημία στη χώρα μας δείχνει να σταθεροποιείται, έστω και σε υψηλά επίπεδα κρουσμάτων. Το σύστημα υγείας, χάρη στην αυτοθυσία των γιατρών και των νοσηλευτών μας, ανταποκρίνεται στην πίεση. Και η πολιτική της σταδιακής και ελεγχόμενη άρσης των περιορισμών αποδίδει. Γιατί έστω και αργά, ο δείκτη θετικότητα υποχωρεί. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά και το τείχο ανοσίας χτίζεται με γρήγορου ρυθμούς. Είναι δυστυχώς γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα όσων διασωληνώνονται είναι πλέον ανεμβολία στις συμπολίτε μας. Έχω πει ότι στόχος μας είναι ένα ασφαλές Πάσχα και ένα ελεύθερο καλοκαίρι. Όμως το πρώτο δεν γίνεται να υπονομέσει το δεύτερο. Γι' αυτό και το Πάσχα πρέπει να μην ταξιδέψουμε. Οι Αιτικοί και οι μεγάλε πόλει έχουν ακόμα πολλού φορεί του COVID. Η μαζική μετακίνησή του ενέχει τον κίνδυνο να διασπείρει τον ιό παντού, και ξέρουμε ότι οι νοσηλεία στην περιφέρεια είναι δύσκολε. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε όχι μόνο τι διακοπέ μα, αλλά και την υγεία των κατοίκων στα χωριά και τα νησιά μα. Ξέρω ότι αυτό ίσω δυσαρεστήσει κάποιου, αλλά αποτελεί τη μόνη επιλογή που συνδυάζει τι επιφυλάξει των γιατρών και τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας. Και βέβαια, η μόνη που θα μας επιτρέψει, αμέσως μετά το Πάσχα, να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερη απελευθέρωση των δραστηριοτήτων. Υπό την είναι πως, ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε νέα έξαρση, μπορούμε να ακολουθήσουμε ένα χρονοδιάγραμμα με τρεις σταθμούς. Πρώτον, την Δευτέρα 3 Μαΐου επαναλειτουργεί η σε εξωτερικούς χώρους. Και η κυκλοφορία διευρύνεται ως τις 11 το βράδυ. Με υποχρεωτικά self-test στου εργαζόμενου, αποστάσει στα τραπεζοκαθίσματα και τα γνωστά μέτρα υγιεινή. Δεύτερον, στις 10 Μαΐου ανοίγουν και πάλι γυμνάσια και δημοτικά σχολεία. Και εδώ θα ισχύουν οι αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι για μαθητές, εκπαιδευτικού και διοικητικό προσωπικό, όπω και όλοι οι υπόλοιποι κανόνε προστασία τη θέση. Τρίτον, το Σάββατο 15 Μαου ανοίγει ο τουρισμό. Με προδιαγραφές για επισκέπτες που έχουν εμβολιαστεί, όσο και για εκείνου που θα πρέπει να ταξιδεύουν με τεστ. Στις 15 Μαΐου, επίσης, απελευθερώνονται υπερτοπικέ μετακινήσει μετακινήσεις για όλους τους πολίτες, ενώ θα επιτραπούν και ορισμένες δραστηριότητες του πολιτισμού. Αυτό το δρόμο πρέπει να τον βαδίσουμε προσεκτικά και ενωμένοι. Γιατί τα δεδομένα γεννούν αισιοδοξία. Όμω προποθέτουν και πειθαρχία. Με την προπτική άρση των πυρορισμών, όποιος έχει κουραστεί δεν έχει πια το άλοθη να αυθαιρετεί. Και όσοι αλόγιστα συναθρίζονται σε πλατείες, επιτέλους ασταματήσουν. σταματήσουν. Αν και λίγοι μπροστά στα εκατομμύρια των συνεπών, μπορεί να βλάψουν πολλούς. Τους εαυτούς τους και τους δίπλατους. Επανέρχομαι ωστόσο στο πιο κρίσιμο θέμα, τους εμβολιασμού. Παρά την άψογη οργάνωσή του. Δεν είμαστε ακόμα στα ποσοστά που θα θέλαμε, ιδίω μεταξύ των πλέον ευπαθών. Κι όμως, η ασφάλεια και η αποτελεσματική δράση των εμβολίων αποδεικνύονται κάθε μέρα. Είναι τραγικό άνθρωποι να χάνουν τη ζωή τους, ενώ το εμβόλιο θα είχαν σωθεί. Θα σας καλέσω λοιπόν για μια φορά ακόμα, θα σας παρακαλέσω να θωρακίσετε την υγεία σας με αυτό το μεγάλο δώρο της επιστήμης ο κίνδυνος δεν καραδοκεί στο εμβόλιο, αλλά στην αρρώστια και στον πόνο. Και οι αριθμοί δείχνουν πως είναι πιο πιθανό ένα ατύχημα στο δρόμο, παρά κάποιο πρόβλημα από τον εμβολιασμό. Από τη Μεγάλη Εβδομάδα, μάλιστα, ξεκινά και μια νέα γραμμή εμβολιασμού για συμπολίτε μας άνω των 30 ετών. Με ταχύτατη διαδικασία. Στόχος είναι να ακόμα πιο γρήγορα το τείχος της ανοσία στη χώρα. Ενώ ήδη. Τριπλασιάζεται σε όλη την επικράτεια και η διανομή των ΣΟΕΦΤΕΣΤ. Σε λίγο ο Υπουργός Υγείας θα προβεί και σε πιο αναλυτικές ανακοινώσεις. Όλα αυτά μας φέρνουν ακόμα πιο κοντά, σε ένα καλοκαίρι μεγαλύτερης ελευθερίας και ευημερία. Ας πιστέψουμε λοιπόν σε αυτούς μας και ας το υποδεχτούμε, ασφαλείς, ενωμένη και αισιόδοξη.